گائے اور آج میں بنانے لگی ہوں میکرونیز تو میکرونیز گائے چلو بناتے ہیں بہت مزے کے میکرونیز ہے کہ ٹھیک ہے جب ہم لوگ کھائیں گے تو برابر کہ آپ لوگ بتایا کرنا بناتے گائے جو بنے میکرونیز پہلے کے بوائل کی ہو یا پیاز کو اپنے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنا اب ٹماٹر ڈالنا